සබුදවසක් අප සිංගල් ටයිප් කරන්න ගියාම අපිට එන ගැටලුවක් තමයි හල්කරිම එතකොට පාපිලිම හරියට වදින්නේ නැති එක. අපි සිංගල් හොන්ට කවරන. අපි මේ විදිහට ටයිප් කරපුවාම මෙතන හල්කරිම අපිට පේනවා හරියට වදින්නේ නැහැ. කොඩ මෙතන ස්පිල් හරියට වැඩින්නේ නැහැ. අපි එකට පාවිච්චි කරනවා ඉස්සර කී මෑන් කියලා සොෆ්ට්වෙයා එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැන් පාවිච්චි කරන්නේ සපෝට් කරන්නේ නැහැ Windows සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒත් වෙනවා සපෝට් කරන සොෆ්ට්වෙයා වලට. මේ pen software එක අ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි බලමු මේක download කරන්නේ කොහොමද කියලා මම පල්ලෙහා වීඩියෝ එකේ යට දාලා තියෙනවා link එක ඒක copy කරලා මෙතන paste කරලා gear passe මෙන්න මේ හෙල්ප් තමයි මේකේ software එකේ නම ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරනවා ඊට පස්සේ මෙතන free download කියලා දෙනවා ඒක කරනවා එතකොට මෙහෙම ad කරන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ වගේ විනාඩි 30ක් ඉන්න කොඩි මැසේජ් එක මෙහෙම ඇඩ්සෙන් නෝරක් කොහොම මේ වලව් කරන්නේ නැද්ද analytics එක දාලා ඒක වීඩියෝ link යන්න ඒත් ඔය ඇඩ් එකක් ඕපන් වෙනවා නම් මේක ඕපන් වෙනකම්ම දිගටම ක්ලික් කරගෙන යන්න ඇඩ් ඕපන් වුණාම ඒක ක්ලෝස් කරගන්න මෙතනින් ගිහින් සේව් කරනකදින්. මේ ඔක්කොම ක්ලෝස් කරන්න. මම දැන් अह मेनली ना करो ना स्कैन करना එක කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. අපි දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනින්. මේක ඩබල් ක්ලික් එතකොට මෙතන මේ task bar එක ඩරේ දැන් එනවා මේ සිංහ ලකුරක් මේ ක්ලික් කරලා මෙතන enable කරන්න. ඊට පස්සේ word එක open කරගෙන බලමු type වෙනාද කියලා. වෙලා පෙන්නන්නේ නැරනෝ මෙතන enable කරාට පස්සේ nil පාට ාබ හෙමි ිරන් සම Photoshop වෙනවා මේක මේ වගේම Photoshop වලදී ඕන හැට පාවිච්චි මේ එකම software එකනේ මේ මේ තව මම තව එකක් අරගෙන වෙන දASE ගන්න